السّلام علیکم آج میں آپ کو کچھ ایسے پروڈکٹس کے بارے میں بتانے جانتی ہوں جو کہ آپ کا عید سے پہلے پہلے آپ کا فیس بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا یہ ہے پیور سکن کا فل سیٹ جس کی آپ کو میں ہونیسٹ ریویوز دینے والی ہوں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا عید سے پہلے پہلے آپ کا فیس بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے اور سب سے ڈیفرنٹ آپ کا فیس لگے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں جو کہ آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بنا ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو کرتی ہیں تو چلیے مل چلتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی طرف سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئکون پہ بھی کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ پروڈکٹس وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے اور ان کے فیس پر بہت ہی زیادہ دانے نکلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی داؤں کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ بہت سخت ہو جاتی ہے اور جو دانے ہیں ان کی بھی جو ایک وہ ہے وہ بہت ہی تھک اور موٹی سی ہوتی ہے درد والے دانے ہوتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ سارے ان کے فیس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتے ہیں حد تک کہ اس کے جو فیس کے ڈارک ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اسکرب کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل پر ان سارے پروڈکٹ سے اباؤٹ آ کے ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی تو چلیں ہم اسکرب کی طرف ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے اپنا پیور سکن کا اسکرب اور فلین کا اور یہ سموتھنگ اسکرب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مینس کہ یہ فیس کو سموتھ کرتا ہے جو کہ دانوں کی وجہ سے آپ کے فیس بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے آپ کسی بھی آئلی اسکن والے شخص جس کے چہرے کے اوپر داغ یا دانے ہوں ان کے فیس پر آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ لگا کے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی سخت ہوتا ہے وہیں ان کے چہرے کو بہت زیادہ سافٹ کر دیتا ہے اور جو اوپن کورز ہوتے ہیں ان کو بھی کلوز کرتا ہے اس سیٹ ایک ٹونر ہوتا ہے اوپن کورس کو کلوز کرنے کے لیے لیکن میں نے وہاں اس لیے نہیں یہاں پہ رکھا کیونکہ آپ سے اسکرب یوز کر کے بھی انہیں بند کر سکتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے اسکرب یوز کرنے کے بعد اسے اپلائی کیا جاتا ہے لیکن اس میں پہلے سے ہی ڈونرس کے جو انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں تاکہ وہ اوپن نوٹس کو بند کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا اس کا اسٹرکچر ہے بہت ہی لائٹ وے میں ہے اور آپ بہت ہی ایزیلی اسے اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ویک میں سے ون ٹائم اپلائی کرنا ہے اور بہت ہی لائٹ وے میں کرنا ہے سخت ہاتھ یوز نہیں کرنا تین منٹ تک اپنے فیس پر اسے اپلائی کرتے رہنا ہے ان شاء اللہ آپ کو مہینے میں ہی رزلٹ جو ہے دکھنا اسٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کا اسکن بہت ہی زیادہ ہارڈ ہے تو آپ ویک میں دو دفعہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ پروڈکٹ اچھا لگا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ دوسرے پروڈکٹس ہیں ان سے بعد آپ کو جلد از جلد میرے چینل پر ویڈیوز مل جائیں گی اور میں ان کی ایک پلے لسٹ بھی بنا دوں گی جن سے آپ ایزیلی آئلی اسکن کے پروڈکٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ کو سارے مل جائیں گے اور باری باری آپ کو سارے پروڈکٹس اباؤٹ جانکاری بھی مل جائے گی اور انہیں کیسے یوز کرتے ہیں کب یوز کرتے ہیں کس نمبر پہ کون سا پروڈکٹ یوز کرنا چاہیے وہ ساری جانکاری آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اوکے خدا حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا